السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيديو جديد لشقة للبيع متفرعة من شارع لبنان شارع مميز واسع كبير شقة مساحة 200 متر دور تاني موقع مميز عمارة حديثة ومدخل شيك هنبدأ من الأول من باب الشقة هنخش على إيدنا اليمين نشوف الريسبشن ده معانا مساحه الريسيبشن كلها سقف معمول جيبسون بورد اسفلطات واضاءات الشقة مزيتها من على الشارع وفيها بلكونة على الشارع دي البلكونة بتاعتها على الشارع إذا ان الشارع هادي جدا وسكني وراقي نخش بعد كده شقة مستويين أول حاجة بتقابلنا هنا المطبخ وعندنا الغاز موجود وبعد كده نطلع السلمتين في حمام الضيوف وعندنا هنا الباب بتاع طرقة التوزيع اللي بيفصل الريسبشن عن الغرف اول حاجة الغرفة الاولانية بردك السقف نظام الارضية معمولة بورسلين عندنا بعد كده الحمام التاني اللي بيخدم الغرف في كابينة نطلع ناخد الغرفه الثانيه وده هنا عندنا باب سلم طوارئ وعندنا هنا الغرفه الثالثه دي كده مساحه الشكل منى لو الفيديو عجبكم من السوشيال الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ولايك وشير ما نقدر عشان نقدر نوصل لاكبر عدد للناس من الناس اتمنى يكون فيديو النهارده عجبكم بتظره مننا الجديد ان شاء الله بامر الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته